طب ما تخليني اشوفك ولو مره واحده. اصل انا أعرفش يعني انت طويله ولا قصيره ولا تخينه ولا رفيعه. بطل الكوكب وحش الكون، عالتيك توك دي اجمل بنت. ولا بيضه ولا ثمرة يعني اوصفي لي شكلك كده وحاولي تكذبي عليا. لذيذه <تصفيق> كله يدوس نجمة وشبال ومشها ضايف وردي وبي كانت جامدة جدا بقى على كده يا سبايسي جاي بساقبح ومسي انا في كير جد نفسي انا الخدوم ايه بروز الحمراء في هناك ايه تليفونك برضه سبعة ستين ثلاثة ثلاثة أربعة ستة. أسكت يا أخي أسكت الله يخرب بيت أبوك أسكت أسكت يا سبايسي أسكت أنا بقول لك أسكت أسكت يا اسكت يا ابن الكلب اسكت انا عم نسكت فيك يا اسكت الله